Jeg tenker at vi skal det skal utvikles med mest mulig like formater, slik at det er mulig å kombinere fra mange forskjellige leverandører inn i samme system. Og så må disse læringsressursene brukes der hvor læringen skjer, og det er i stor grad innenfor læringsplattformer eller tilsvarende systemer. Og det skal også være mulig da å i mest mulig grad dele opp læringsressursene i forskjellige små dele, framfor kjempestore pakker som lever i sin egen silo slik at læreren kan plukke og mikse og, og lage et system som passer inn i den pedagogiske praksis.